Було і 2,5 тонна, до меда було, все згоріло, був свій бізнес, кабельно-приводнікова продукція, десь на 8,5 мільйонів згоріло все, так що не залишилося нічого, квартири погоріли, дом розбитий. Михайло останні 39 років проживав у Маріуполі, неподаліка Зовсталі. Там, розповідає, мав свій бізнес та улюблену справу – бджільництво. Родом чоловік із Хмельниччини, тепер переїхав сюди, бо росіяни знищили його дім та окупували місто. 2 числа я отримав контузію березня. Вже тільки почав ходити на хромати, було коліно було розбите, було відбито, це, ребра були відбиті, все. Так що на даний момент ще спати не так, в сусідній город попадає міна, я в часом в секторі живу. Падає міна, і мене кидає. І я влечу підвал. Михайло зараз працює на пасіці у зіньківському лісництві. Чоловік розповідає, у Маріуполі в нього залишилося 40 вуликів, один з яких розбитий міною. За пасікою там доглядає сусідка. Чоловік каже, окупантам байдуже до людей і бджіл. жалко вони це живе существо, яким треба постійно допомагати, помагати, щоб вощину підставляти там. Мед відкачувати. Їм все одно вони пасіки розбивали, вони розбивали все. Вони розбивали любі дома, їм взагалі не інтересували ні люди, ніхто. Вони не з воєнними воювали, більше вони воювали з людьми. Михайло розповідає, як у Маріуполі російські окупанти знущаються над місцевими жителями. Є якась связь, там раз в неділю, раз в неділю там хтось виходить з друзів дуже сурово. Залишилися, на, тому що на 9 мая не, не, не пішли на парад, на День перемоги не пішли, Маріуполь не вийшов, і вони залишили в городі Кадирівців. Кадирівці, в Кадирівці в чеченці залишили, щоб, щоб ті за страш, ну, пугали народ. Дітей кидають, хто гімн не вивчав, значить дітей кидають у підвали, о, і з'яватися над людьми йдуть, ро, працюють за стакан-два стакана води, щоб води напися, тому що вода технічна йде. Михайло каже, в окупованому Маріуполі був 24 дні. Чоловік втратив багатьох друзів. На місці ніякої медичної допомоги, ні пожари ніхто не торчив, там не було цього. Там, що ви розуміли, значить, в минуту було десь вистрілів, тисячі, тисячі вистрілів, зривів мін, градів, там дім палає, там дім палає, там палає дім. Все горить, просто все горить. Нема живого нічого не залишилося. У мирний час Михайло вивозив свою пасіку до лісу. Зараз у Маріуполі, каже чоловік, дерева побиті обстрілами. Чоловік каже, бджоли без догляду загинуть. Якщо не доглядати, вони подохнуть, просто вони зрояться і улетять, а бджоли влітають. Якщо піймає хтось грій, то буде дуже добре, тому що буде догляд за бджолами, а якщо, значить, не, не піймає, вони помруть пчоли. Михайло Коник розповідає, зараз йому спокійніше між бджіл, аніж біля людей. Чоловік каже, у Маріуполь він повернеться, коли місто буде українським. Вікторія Мельник, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина.